Sovittiin niin, että mä aloitan, aloitan, pidän noin ensimmäisen 15 minuuttia mun agendalla. Ehkä vähän, no siis hyvin paljon samoja asioita, mitä Rauma tuossa äsken esitteli, mahtavaa duunia siellä tehty, mutta ehkä vähän yleisemmälläkin tasolla, että että minkälaisia osaamismerkkejä tai materiaaleja olisi ikään kuin hyvä sitten näistä osaamisen kuvauksista tehdä. Eli tämmöistä yleistarkastelu, ihan muutama dia. Ja sitten esittelen Salon tällä hetkellä valmiina olevia materiaaleja ja sitä alustaa, jota me Salossa käytetään, eli opentunti.fi-alustaa. Ja sitten luontevasti Herra Opentunti Ruskolta, eli Janne jatkaa sitten Ruskon vastaavia ratkaisujen esittelyä, mutta samalla alustalla, eli siellä Opentunnissa pysytään. Mä pistän tuosta itse asiassa nyt omaa kameraani tylysti kiinni ja pistän näytön. Ja Pistin asiassa näköjään mikrofonin kiinni, enkä kamera, mutta nyt pitäisi olla niinpä, että kamera kiinni ja mikki auki ja dian esityksenkin pitäisi näkyä. Eli tosiaan se yleisemmällä tasolla, mitä tässä nyt ollaan salossakin mietitty, että miten ne äh, ikään kuin, ikään kuin tota, niin, niin yleisen tason osaamiskuvaukset sieltä, uudet lukutaidot, tai niin kuin kuvauksista saadaan konkretisoitua tämmöisiksi osaamismerkeiksi, joita sitten eri luokkaasteilla harjoitella, harjoitellaan. Niin siitä näkökulmasta nyt ensin yleisesti muutama ajatus. Ja tuossa ensimmäinen, ensimmäinen dia, eli se, mikä pohdinta ja konkretisointi sitten joka kunnassa ja kaupungissa tietyiltä osin on ehkä pakko tehdä kaupunkikohtaisesti, niin on juurikin tämä, että jos vaikka Uudet lukutaidot osaamiskuvauksessa todetaan, että oppilas tuottaa monimediaista esitystä tai visualisoi tietoa, niin totta kai meidän täytyy sit pohtia salon tapauksessa ja jokaisen kaupungin erikseen, että mikä on se toimintaympäristö, missä me nämä asiat käytännössä harjoitellaan ja toteutetaan. Eli mikä on se pilviympäristö, onko se Microsoft, onko se, onko se tota Google, onko siinä välissä vielä joku työpöytäpalvelu tai Learning Management System, tai joku muu vastaava, millä laitteella tehdään, onko meillä iPadia, onko meillä Windows-läppäreitä, onko meillä Chromebookeja, no millä sovelluksilla, siihen nyt tietenkin aika pitkälti määrittää, määrittää tilanteen juuri se, että onko meillä Microsoftin vai Googlen palvelut käytössä. Ja sitten vielä oikeastaan se kaikkein tärkein asia, pitäisi olla vielä jotenkin pedagogisesti perusteltua työtapaa ja sisältöä ja toimintaa, niihin osaamismerkkeihin harjoiteltaviin taitoihin liittyen. Ja koko tämän näiden kaikkien neljän asian läpikäynnin jälkeen sitten syntyy osaamismerkki, tai yksittäisiä osaamismerkkejä, jotka sitten pitävät jokainen osaamismerkki sisällään, sekä oppimateriaalin oppilaalle että sitten ohjeet ja toimintamallit opettajille. Eli tämä on tavallaan se konkretisointi, mikä meillä on Salossa prosessi, mikä olemme tehneet jokaisen osaamismerkin kohdalla, että olemme muuntaneet uudet lukutaidot osaamiskuvauksen konkreettiseksi oppimisen kohteeksi, eli osaamismerkiksi. Ja Salossa meillä oli se lähtötilanne, että meillä oli alakoulumerkit jo jollakin asteella valmiina, itse asiassa ennen kuin uudet lukutaidot kuvauksia edes julkaistiin, ja nyt sitten tämän hankkeen avulla meillä on kaksi yläkoulun opettajaa, jotka tuottaa yläkoulun ja päivittää alakoulun merkkejä, ja sitten meillä on yksi Tuota niin esiopettaja, esiopetuksen opetushenkilöstöön kuuluva, joka sitten tuottaa sinne niitä vastaavia osaamismerkkejä. Eli tämä on tämä meidän hankkeen tilanne. Okei. Okay. Minkälaisia näiden osaamismerkkien pitäisi sitten olla? Ja niin kuin tiedetään, niin kun on, meillä on iso kasa osaamismerkkejä, niin niistä muodostuu sitten tämmöinen osaamispolku tai taitokartta tai vastaava. Totta kai me jaetaan osaamismerkit aihealueisiin. Tässä näkyy itse asiassa Salon aihealueet, mitkä on siis väliotsikoina erit, kuin mitä tuolla uudet lukutaidot, ne osaamisalueet on. Mutta selkeästi nähdään, että kyllä ne uudet lukutaidot asiatkin näihin meidän, meidän aihealueisiin aika luontevasti solahtaa. Eli siellä on monessa näissä asioissa sitä omaa tuottamista, on ihan perus tvt taitoja on myöskin, myöskin tota, niin medialukutaitoa. Ja ja ohjelmoinnista ajattelua ja muuta, mutta nämä on nyt ne meidän, meidän ikään kuin aihealueet, miten me ollaan nämä meidän osaamismerkit ryhmitelty. Ja yhtä itsestään on tietenkin se, että osaamismerkit pitää vuosiluokkaista, eli just niin kuin Raumankin esityksessä varsin todettiin, että oppimisen kartuttaminen eri osa-alueilla pitää olla tietenkin kumulatiivista, ja se kumulatiivisuus konkretisoituu siihen, että meillä on vuosiluokkaistettu nämä osaamismerkit. Ennen kuin mä menen pidemmälle, niin mä näytän nyt ihan tämmöisen PDF-sisällysluettelon salon osaamismerkeistä. Eli tässä näkyy nyt nämä äsken näytetyt kuusi väliotsikkoa, ja tämä on nyt ykkös-, kakkosluokan listaus meidän tämänhetkisistä alakoulun osaamismerkeistä. Kolmosnelosella samat, samat väliotsikot, mutta sitten kumulatiivisesti edetään, edetään niin kuin näissä osaami-yksittäisissä merkeissä taas taitoja eteenpäin. Ja vielä sitten 5-6 vastaavat merkit. Samat väliotsikot, mutta itsessään yksittäiset osaamismerkit etenevät kumulatiivisesti loogisesti eteenpäin. Huomaatte myös, että meidän jokainen osaamismerkki on tällä tavalla jaoteltu joko taidoksi tai tehtäväksi. Ne no osamerkeistä on molempia yhtä aikaa. Eli Nimensä mukaisesti taidos harjoitellaan joku hyvin kapeaalainen yksittäinen TVT-taito, ja sitten sitä seuraava tehtävä, osaamismerkki, pitää sit sisällään sen kyseisen taidon soveltamisen käytäntöön jossakin tietyssä oppiaineessa, jossakin tietyssä konkreettisessa oppimistilanteessa. Eli tämän näköinen on tämä meidän, meidän tota, niin osaamismerke, osaamismerkeistä koostuva taitokartta tai osaamisen polku. Lataanpa tuonne diaesitykseen. Um, Raumas, rauma hyvin jo että että tota niin, niin, niiden materiaalien täytyy olla superselkeitä ja laadukkaita havainnollisia, jotta niitä voi käyttää opettaja toppitunnella ihan lennostakin ilman aiempaa perehtymistä. Ja ihan samaan lopputulokseen me ollaan tultu Salossa, eli hyvin samanlaisia kuvakaappauksia, nuolia, ympyröintejä, lyhyitä tekstiohjeita on meidänkin ohjeet pitää sisällään kuin mitä Raumallakin oli. Me ollaan itse asiassa tehty vielä semmoinenkin yksinkertaistus, että siinä missä esimerkiksi Rauman Docs-ohjeet kolmosella oli kaikki ikään kuin samaa dokumenttia, niin me ollaan vielä pilkottu joka ikinen asia niin kuin omaksi erilliseksi osaamismerkiksi, Sen niin kuin äsken tuosta meidän listauksesta varmasti huomasitte. Ja tämmöisen yksittäisen osaamismerkin ja siihen sisältyvän oppimateriaalin funktio on oikeastaan kolmenlainen, eli totta kai sitä voi hyödyntää havaintomateriaalina oppitunnille. Eli opettaja avaa sen materiaali, ja sitä käydään ihan niin jopa opettajan johtoisesti yhdessä oppitunnilla läpi, kun jotakin tiettyä digitaitoa harjoitellaan. Tai sitten, jos on tietenkin luokan osaamistaso ja ikä, ikäkausi huomioiden, niin voidaan antaa myös tiettyjä osaamismerkkejä ihan oppilaille itseopiskeluun. Eli se materiaalin pitää olla niin selkeä ja itse itsensä selittävä, että se mahdollistaa myös tämän itseopiskelun. Ja totta kai kolmas aika, looginen käyttötarkoitus näille yksittäisen osaamismerkkiin materiaaleille on se, että opettaja itse ottaa jonkun asian haltuun, mikä hänellä olisi tarkoitus sitten opettaa myös oppilaille. Eli, eli kolmenlaista funktiota nähdään tässä tota, niin, niin, ää, yksittäisen osaamismerkin materiaaleissa. No sitten itse asiassa liittyy aika moneen asiaan, mutta liittyy muun muassa siihen, mitä, mitä tota, Bruni Jarno kyseli tästä yläkouluosasta, niin, niin meidän ratkaisu on se, että me Tämä opentuntialusta mahdollistaa sen, että, että me saadaan tägättyä yksittäinen osaamismerkki eri oppiaineisiin. Eli kun yläkoulun opettaja haluaa selvittää, että, että mitkä osaamismerkit erityisesti soveltuisivat hänen oppiaineensa, niin hän voi hakea täällä meidän alustalla näillä oppiaine että mitkä, mitkä yläkoulun osaamismerkit sopii vaikka erityisen hyvin äidinkieleen tai matematiikkaan tai vaikka luonnontieteisiin tai vastaaviin. Eli, eli sinne on jo tavallaan valmiiksi niin kun tehty sellaisia pedagogisia ehdotuksia tai toimintamalleja eri oppiaineisiin, erityisesti näihin yläkoulumerkkeihin, mutta toki sama myös alakoulussa. Totta kai siellä on itsestään selvää, että jos harjoitellaan jotain perustekstinkäsittelytaitoja, niin kyllähän ne liittyy silloin äidinkielen kirjoitelmiin tai vaikka, vaikka ympäristötiedon esitelmiin. Ja sama juttu, jos harjoitellaan diaesityksen tekemistä, niin edelleen puhutaan näistä reaaliaineiden esitelmä- ja ryhmätyösisällöistä aika luontevasti. Eli tämä on meidän yksi ratkaisu siihen, että nämä todellakin tulisivat käyttöön ja muuttuisivat lihaksi siellä oppitunnella, niin tämä oppijain ja Se pitää mahdollistua sitten niin alustan kautta, jonne nämä osaamismerkit on julkaistu. Ja viimeinen tämmöinen perusprinsiippi tästä näistä osaamismerkeistä tai taitokartoista, niin on se, että näiden oppilaille suunnattujen osaamismerkkien sisällöt pitää ilman muuta saada myös myös osaksi opettajien koulutustarjontaa. Eli meillä on Salossa varsin kattava opettajien koulutustarjonta, mitä pyöritetään joka lukuvuosi, ja, ja ainakin minun logiikkani, tota niin, eli, eli minä olen se vastuuhenkilö, joka näitä digikoulutuksia salonlaisille opettajille pitää, niin sieltä toistuu lukuvuodesta toiseen ne tietyt perussisällöt, mitkä nimenomaan nousee täältä oppilaiden osaamismerkkien sisällöistä. Eli meidän pitää tavallaan koulutustarjonnalla myöskin omalta osaltaan varmistaa se opettajien osaaminen. Ei niin, että heidän pitää itse harjoitella tai heitetään heidät kylmää veteen ja syväänpäättyyn näiden asioiden kanssa, vaan tarjotaan tukea muun muassa koulutustarjonnan kautta. Eli, eli tällaisia, tällaisia ajatuksia, yleisempiä ajatuksia, millä perusteella lähteä kasaamaan osaamismerkkejä ja, ja mitkä niin kun, ajatukset ja logiikat siellä osaamismerkeissä ja kartoissa pitäisi sitten toteutua. Näin niin kuin Salon näkökulmasta. Vielä muutama sana tästä alustasta. Eli, eli niin kuin jo muutamaan kertaan tuossa viittasinkin, että se on aika olennainen osa tätä koko järjestelmää, eli mille alustalle ne julkaistaan ja millaisia toiminnallisuuksia näiden osaamismerkkien suhteen se alusta mahdollistaa. No totta kai selvää on se, että sen alustan täytyy olla helppokäyttöinen selkeä, ja sinne kirjautuminen täytyy olla helppoa, muuten koko alusta jää käyttämättä. Mutta sitten muita olennaisia toimintoja. Just niin kuin mä sanoin, että merkkien monipuolinen luokittelu, eli voidaan luokitella vuosiluokittain, voidaan luokitella aihepiirrettäin. Yksittäiseen merkkiin pystytään tägäämään just esimerkiksi noita mainittuja oppiaineita. Tai sitten itse asiassa alustalla toimii myös se, että siihen yksittäiseen merkkiin tägätään, että mihinkä uudet lukutaidot ö, niin kuin osaamisalueeseen se merkki kuuluu. Ja sitten myöskin, että näitä yksittäisiä osaamismerkkejä pystyy hakemaan vaikka näillä oppiainetägeillä tai vuosiluokkatägeillä, jolloin sitten opettaja pystyy helposti etsimään juuri niitä merkkejä, jotka häntä koskettaa. Sitten mun mielestä aika olennainen osa on myöskin se, että se... Osaamismerkki- ja julkaisualusta tarjoaa sen mahdollisuuden tietynlaiseen osaamisen seurantaan. Opentuntialustassa tämä toteutuu siis sillä tavalla, että siellä on oppilaiden itsearviointi, eli jokainen oppilas pystyy klikkaamaan niitä osaamismerkkejä ja antamaan ikään kuin kuitin siitä, että hänen osaltaan tämä merkki on käsitelty, ja, ja arvion samalla siitä, että kuinka hyvin hän sen merkin asiat hallitsee. Ja me saadaan sit sekä niin kuin luokka, että koulu, että koko kaupunkitasoisesti, semmoista perusnäkymää siitä, että miten näitä, näitä tota, niin, merkkejä on suoritettu ja miten oppilaat ovat omaa osaamistaan niissä arvioineet. Ja edelleen, Janne kertoo varmaan tarkemmin, mutta myöskin ikään kuin tietynlaisen osaamisdiplomin, joko sähköisen tai vaikka sitten ihan printin saaminen sieltä järjestelmästä on oppilaskohtaisesti mahdollista. Ja totta kai viimeinen tärkeä elementti siinä, siinä tota, niin... niin Alustalla on se, että näitä, näitä yksittäisiä osaamismerkkiä ja sit kokonaisia karttoja pystyy jakamaan, jakamaan niin kun tota, hyvin sujuvasti myös, myös sitten muihin organisaatioihin, ja se tämä meidän alusta mahdollistaa. Hyvä. Mulla on aikaa niin mä nopeasti nyt näytän sitten salolaista versiota digipolusta, eli tuolta, tuolta löytyy OpenTunti-alusta, ja tässä on nyt auki tämä meidän tvt Taitokartta, ja niin kuin näette, niin täällä on nyt vuosiluokkaistettu näkymä, eli täältä pystyy klikkaamaan aina tietyn vuosiluokan osaamismerkkilistauksen näkyviä. Ne näkyy nyt sitten tässä, jokainen rivi on siis yksi osaamismerkki. Täällä pystytään valitsemaan myös tämä aihealueittainen jaottelu, jolloin nähdään vaikka toimistosovelluksista, niin alakoulussa me harjoitellaan muun mm. muassa tämmöisiä asioita. Ja sitten kun klikataan yksi yksittäinen merkki auki, mulla on tässä nyt itse asiassa viereisessä välilehdessä, ni. Niin niin tämmöinen kolmos-nelosluokan tekstinkäsittelyosaamismerkki, niin tästä päästään linkkien kautta klikkaamaan se oppimateriaali tai harjoittelumateriaali auki. Ja tässä on nyt sitten ihan yksinkertainen liikennevalomalli, mitä sitten oppilas itse klikkaa, kun on merkin käynyt läpi ja sitä kautta tekee sen itsearvioinnin. Ja vielä ihan lyhyesti, miltä näyttää meidän yksittäinen ohjemateriaali. Me ollaan päädytty tuohon SVEI-alustaan. Oikeastaan samoista syistä kuin mitä rauma sit omiinsa, eli, eli päivittämisen helppous, ja se on tiedostettu se, että näitä päivityksiä täytyy tehdä, mutta niin kuin tästäkin materiaalista näette, niin kuvan kaappauksia, lyhyitä tekstejä, hyvin rautalangasta vääntäen, hyvin yksinkertainen, yksi, yksinkertainen asia yhdessä materiaalissa, ja, ja tota, semmoiseen hyvin, hyvin selkeään ja pelkistettyyn ilmaisuun on näissä meidänkin materiaaleissa pyritty. Näin. Mut tässä mun osio ja, ja tota, heitän pallon seuraavaksi Jannelle. Eli Rusko jatkaa. Kiitos Ansi. Tuota, mehän voitaisiin tehdä hyvinkin niin, että salo liittyy ruskon tai ruskusaloon, kun meillä on niin samanlainen tuo rakenne. Rakenne tuossa meidän. Tässä, tässä hankkeessa tuossa osaamiskartastossa, ja mä tota, mulla ei ole mitään dioja, mä näytän tästä ihan livenä, eli ihan samanlainen kuin tota Salossa käytetään tietty sitä samaa opentuntialustaa, niin kuin varmaan moni täältäkin tietää, niin opentunti on lähtenyt täältä Ruskoltani, ja minä on, se on nykyään ry-pohjainen, ja minä olen siinä ry ssäni niin se on luonteva. Luonteva tapa käyttää sitä. Meillä on tota, tosiaan toi oppilaiden teknologian ihan samanlainen kartasto. Se, mitä ehkä, niin kuin, ehkä Salo on tuohon malliin, on, on, on eroja, mitä me hankkeesta on nyt sit pystytty, tai en tiedä Salossa niin, mutta me on nyt sitten hankkeen rahoilla pystytty tarjoamaan, tarjoamaan tuutoria tuota sinne opettajalle niin, että se opettajakin saa pienen korvauksen, kun, kun hänen kanssa käydään niitä merkkejä läpi, mikä hän, sitä tiettyä opettaja koskee. Heillä on tehty sellainen jaottelu, että alakoulussa niin, niin tota, mennään luokkaastetta, että koitetaan kerätä yhden koulun opettajat samaan, ja sitten tuutori auttaa, auttaa näiden merkkien läpikäynnissä ennen kuin ne opettajat sitten sitä tuntia vetää siellä, siellä tota, omas, oman luokkansa kanssa. Ja yläkoulussa on menty niin, että on kerätty aineryhmä kasaan, ja sitten on sen aineryhmän kanssa katsottu, että mitä merkkejä. Mitä merkkejä siellä sit, niin on? On ollut. Ja niin kuin tuossa on nyt monen kertaa tullut Raumalta ja ansiltakin, niin, niin tosiaan kun näitä on aika paljon ja päivittäminen on aika, aika hurjaa, niin meillä on sitten sellainen rakenne kanssa, että nämä merkit, mitä me on tänne tehty, niin ne on tota neljän, neljän kunnan yhteisiä. Eli tämä Opetunnissa niin on tämmöinen mahdollisuus, että voi tehdä samaa karttaa useiden kuntien kanssa. Eikä ne tarvi olla siis maantieteellisesti mitenkään vierekkäin, kunhan se yhteistyömalli vain löytyy, niin meillä on nyt ruskon noin lähikunnat tuosta. Niin sama merkistö, eli käytännössä me voidaan jakaa tuota tulevinakin vuosina tuota merkkien ylläpitämistä ja, ja materiaalien ylläpitämistä, niin, niin, niin, niin sitten toistemme kesken. Koska sehän on iso homma, varsinkin niin kuin Salossakin oli tehty ja Raumullakin on tehty, niin on tehty paljon materiaalia sinne oppitunneille. Et jos me nyt tuosta nyt näytän jonkun, otetaan tuosta nyt vaikka kutosluokasta tuollainen taidetta koodissa, mikä on kuvataite ja koodauksen yhdistävä merkki, niin näähän ei ole kauhean työläitä näitä merkkien kuvauksia luoda, tai siis on toki siinäkin paljon töitä, että siitä tekee semmoisen jatkumon, että se jatkuu sieltä alakoulun ykkösestä sinne yläkoulu ysiin ja miettii, että mitkä taidot missäkin ja yleensäkin ja mihin taitoihin nämä merkit jaotellaan, niin onhan siinäkin kova homma, mutta mut sitten siinä on erityisen kova homma on toki siinä Siinä materiaalissa, mikä sitten auttaa sen merkin suorittamista siellä tunnilla, niin kuin Anssi sanoi, että ei välttämättä tarvitse etukäteen opettajan hirveästi tutustua materiaaliin, vai voi siitä melkein lennossa, lennossa ottaa materiaalin käyttöön ja, ja sitten vetää se omia oppilaiden kanssa. Eli me on tehty täällä aika paljon niitä ohjeita, näitä oppituntiohjeita sillä silmällä, että ää, siellä on paljon niin kuin oppilaille suunnattuja ohjeita. Ja on toki opettajallekin, ja tässä opetunnissa meillä, meillä nämä ohjeet menee tänne Opentuntiin, eli me ei käytetä sveitä eikä, eikä mitään doku, tavallista dokumenttityökalua, vaan meidän ohjeet on täällä myöskin täällä Opentunnissa, ja, ja täällä on opettajan ohje erikseen ja vähän että mitä täytyy niin kuin ennen tuntia, et kyllä se tietysti toki hyvä niin kuin vähän on vähän tutustua näihin merkkeihin ennen, ennen oppituntia, ennen kuin menee, että et täällä on tiettyjä valmisteluja, mitä täytyy tehdä, on se sitten tulostamista tai välineiden hankkimista tai jotain muuta. Mutta sitten täällä on, nyt vaikka tuosta tuon tehtävä kakkosen, niin täällä on aika paljon sastattu siihen, että näitä opiskelijan ohjeita on täällä tääl tota paljon. Ja niitä on sitten jaoteltu tämmöisiä eri tehtäviin, että se yksi merkki jakautuu tämmöisiä erilaisia tehtäviä. Ja, ja tota, sitten nämä tehtävät on tehty nimenomaan niin, että nämä niin oppilaille suunnattuja tehtäviä. Ja varmasti on niin, että kun jos me nyt. Muistelen tuosta suunnilleen, mitä meillä olisi ruskolla, niin olisikohan meillä joku 80 merkkiä ehkä, ja, ja tota, sit niihin liittyviä materiaaleja on vielä enemmän, niin, niin, niin toki niin, niin, niin, niin siinä on opettajillekin varmasti siis paljon uutta. Eikä voi olettaa, että nämä ensimmäisten vuosien aikana niin opettajat oppii kaikki, mutta mä jotenkin uskon siihen, että jos nämä materiaalit on riittävän laadukkaita, niin kuin Anssikin sanoi, että ne pitää olla hyviä, niin sitten se opettajan osaaminen kasvaa kyllä siinä samassa, kun oppilaat näitä tekee ja se opettajakin siellä tunneilla sitten auttelee niitä oppilaita ja katsotaan yhdessä ohjeita niin muutamia vuosia, kun niitä vedetään. Niin niin se varmaan sitten se osaaminen kehittyy. Ja uskoisin, että nämä tehtävätkin, jotka on tehty aika pienellä porukalla tai ruskolla, niin varmaan ne tehtävätkin siitä kehittyy eteenpäin. Et ei ne ensimmäisen kerran varmasti katu vielä valmiiksi ja hyväksi, mutta, mutta päivitetään niitä. Myös ruskoa sitten tässä hankerahaa avulla niin on pystytty palkkaamaan ihan tätä ruskokunnan ulkopuolisia tekijöitä, myöskin, mitkä tulee nyt tekemään varsinkin taitoja tai tota uusia merkkejä. Ja tuonne chattiin laitonkin, on tämän ruskon merkistöni, ja siellä on vielä keskeneräisiä, tota, keskeneräisiä merkkejä kyllä jonkun verran, mutta, tota, mutta on se sitten valmiitakin. Jos mä nyt tuosta muuten avaan lyhyesti, tästä Kanssi mainitsi, että voidaan täkätä tätä merkkiä sinne uusiin lukutaitoihin, niin täällä on tosiaan nyt tämmöinen uudet lukutaidot, mihin laitetaan Laitetaan tota niitä, mitkä siellä uudet lukutaidot sivuilla on. Eli TVT:n alapuolella on niitä erilaisia taitottavoitteita tai osioita, ja median alapuolella on omat ja sitten on vielä se ohjelmointi. Niin Tällä nyt sitten täkätään tänne merkkeihin. Ja, ja niin kuin Anssi sanoi, että sitten, sitten saadaan semmoinen raportti aikaiseksi, että miten, tota, miten ää, niitä merkkejä on suoritettu. Meille vielä ihan semmoista diplomiitalt opentunnista saa. Tuli jostain, että ääni ei kuulu, mutta onkohan? Mä? Ilmeisesti se kuuluu varmaan kuitenkin. on Tuossa ainakin mikki näyttäisi olevan auki. Niin, tota, niin tota, tosiaan toi, toi, semmoista varsinaista vielä diplomiä meille ei ole, mutta toivottavasti sellainen saadaan, saadaan sit tulemaan tuossa lähiaikoina. Sitten oli puhetta tosiaan sit yläkoulun jutusta ja niistä, tota, Merkkien, että miten se yläkouluhomma hoidetaan, niin siihen on tosiaan samalla tavalla koitettu vähän satsata niin kuin alakoulussakin, eli täältä löytyy tällainen suodatus, että voi suodattaa aineita, että tästä voi katsoa vaikka matikka ja vaikka vain pakolliset, niin tuolta yläkoulun puolelta varsinkin sieltä löytyy sitten näitä tiettyjä merkkejä tuohon tiettyyn aineeseen liittyen. Ja me on jaoteltu niitä merkkejä tuossa, ja siellä pystyy laittaa pakolliset ja valinnaiset ja kaikki, niitä täällä on sitten... Sitten tuollainen tota, äh, vaihtoehto, mistä voi, mistä voi sitten ruveta opettaja. Noi pakolliset on me sellaisia, mistä me on sovittu, että et ne suoritetaan luokka -asteella. Ja sitten kun ne on aineeseen täkätty, niin sit se on tavallaan se yläkoulussa juttu, että miten ne sitten, miten kaikki oppilaat saa. Ja toki tämä siirtymävaihe on tässä se hankala, että miten sitten, kun tätä on vaan, vasta tämän lukuvuoden aikana oikeasti niin kuin enemmän, isommalla, volyymilla suoritettu, että mitä sitten noin 9-, 7-luokkalaiset suorittelee noita kaikki alakoulun merkkejä, mutta siinä täytyy vähän sitten nyt osata luovia. Anssi puhuu yhteenvedosta. Mä näytän tuosta lyhyesti jonkun yhteenvedon. Eli täällä on, meillähän erilaisia karttoja, mutta tää on nyt yksi kartta, niin se tosta varmastikin kohta tulee tuohon noin näkyviin. Eli tämä on se yhteenvedon raporttinäkymä tällä hetkellä, minkä tämä tuottaa kunnalle. Että tähän tulee myöskin semmoisia vielä parempia käppureita, voi vähän yleisemmin katsoa sieltä kunnasta, mutta jos mä nyt otan tuosta jonkun koulun ja otetaan vaikka joku päivittää tuossa vielä otetaan tuosta joku luokka vielä niin tällä tavalla me pystytään niin kun tällä tavalla me pystytään noita noita katsoa sit nyt raportteja vielä tarkemmin ja tuolta pystyisi katsoa sitten ihan luokkatasollakin. Ja tuolta näkee vähän noita määriä, miten ne oppilaat on ja sitten jos painaisi tuosta linkki, sitten näkee myöskin ihan nimet, miten. Miten, tota, miten, miten. Millaisia oppilaita sitten on esimerkiksi siinä tuossa tarvitsee apua vielä. Noin, ja oppilashan näkee näitä samalla, samalla tavalla näitä juttuja, eli kun siinä on se itsearviointi arviointi tota, laitettu, niin oppilas näkee se itsearvioinnin heti sitten tässä yleisnäkymässä, että on tavallaan ihan samanlainen näkymä kuin, kuin opettajallekin. Ja tuossa on vielä noin nuo luokka -astet. Meillä on osa merkeistä sellaisia, että ne on useammalla kuin yhden luokka-astella, niin ne on täytyy tähän lähinnä alakouluun opettajiin varten näkyviin, että sitten voi katsoa, että okei, että tämä joku merkki on ykkös- ja kakkosvuosiluokalla, niin sitä ei välttämättä siinä ykkösvuosiluokalla tarvitse vielä suorittaa. Tällainen on tuo rakenne. Sitten siitä yhteisöllisyydestä vielä, niin, niin tota, nyt mä voisin täältä ihan livenä, mä, mä kävin sellainen vähän vakoilemassa etukäteen, niin että Salossa esimerkiksi on, oli yksi hyvä, tai siis monta hyvää merkkiä, mutta en ehtinyt katsomaan kuin yhden merkin. Ja otetaan tuosta paikkakunnat, kartat ja salo. Noin. Eli täällä on näitä, näitä nyt. Tällä pystyn katsomaan salonkin merkkejä ja hakemaan niitä. Mä otan täältä nyt jonkun esimerkiksi. Ja täältä, kun mä avaan tuon merkin, niin näitä pystyy tosiaan kopioimaan näitä merkkejä. Eli jos tämä on sellainen hyvä merkki, niin mä voin valita sen tänne meille Ruskolle tai sit meidän niin kuin yhteisiin, yhteisiin merkistöihin tämän samaisen merkin. Et se olisi ihan mahtavaa kyllä, koska näissä on tosiaan kova homma ja meilläkin on vielä, vielä niin kuin paljon tuossa kesken. Kesken tuota, tuottamista ja on osa niistä uudet lukutaidot aihealueista mitä ei ole vielä, vielä tota, käsitelty niin, tai ehditty tekemään oikeastaan, oikeastaan sitä juttuja, Siellä on muutakin se juttui, mit, mitä meillä ei ollut niin kuin et, etukäteen valmiina, niin niissä on vielä jonkun verran hommaa. Joo, jos mä tota jätän vaikka, onko sinne tullut chattiin jotain kysymyksiä? Kiitokset Salolle ja Ruskolle esityksistä, ja kyllä tänne on tullut kysymyksiä ihan jo Salon esitykseenkin sieltä lähtien, jos pystytte kumpikin olemaan, olemaan näihin vastailemassa, niin täällä on Katja, Katja kysynyt, että miten Salo sitouttaa opettajat, Oppilaalle olisi, olisi hyvä olla digiää koko lukuvuoden aikana sopivasti ja jatkuvasti, jotta homma automatisoituu, voiko joku opelaistaa hommasta kokonaan ja kuka tätä valvoo? Joo. Erinomainen ja olennainen kysymys. Tämä on nyt itse asiassa käynnissä oleva lukuvuosi, on tavallaan ensimmäinen ehjä lukuvuosi, milloin meillä on nämä, nämä tota niin, niin osaamiskartta kokonaisuudessaan alakoulussa käytössä. Niin kyllä me vielä aika silkkihansikkain edetään tässä asiassa, mutta toki, kuten tuossa Jannen todettiin, niin kyllähän no, me päästään tuolta alustalta aika selkeästi katsomaan, että minkä koulun oppilaat on itsearviointia tehneet ja miltä koululta niistä ehkä mahdollisesti puuttuu. Et, et, tota, se hyvä puoli tässä ra raportoinnissa ja tämmöisessä osaamisen seuraamisessa toki on, mutta pyritään silti välttämään tämmöistä sovellivalvo mentaliteettiin, mieluummin hyvän, hyvän kautta kuin tälleen kontrolloiden, hmm. eli, eli tota, tukemalla, kouluttamalla asiaa ihan rehtorikokouksissa ja, ja erinäisissä muissa tapaamisissa niin kuin esillä pitämällä, niin pyrimme siihen, että pikkuhiljaa hiljaa niin nämä merkit tulisi yhä enemmän ja enemmän käyttöön. Siitä on Tota, niin, niin samaa mieltä Katjan kanssa, että totta kai pitkin lukuvuotta pitäisi tota, niin, niin näitä, näitä asioita pitää esillä. Et ei sille että pidetään yhden viikon teemajakso ja sitten loppuvuosi mennään ilman, ilman näitä. Et, tällä tavalla, ja nyt sieltä tuli näköjään Terolt-kysymys, jos vastaan siihen vielä. Eli tosiaan, just niin kuin Janne äsken näytti, että jos ihan Tero menee ilman kirjautumista opentunti.fi, ja sieltä haku, hakutoiminto, ja sitten... No jos mä pistän sen, sopiiko sen verran, tässä on nyt minuuttiaika, niin nopeasti pistän näyttööjako, eli nyt mä oon ihan ilman kirjautumista tässä opentunnissa sisällä, niin tuolta hakutoiminto, ja sit valitaan ei suunnitelmat, vaan osaamiskartat ja paikkakunnaksi salo, niin sit sieltä tulee tuo meidän, meidän ainoa julkinen, eli tämä meidän alakoulun TVT-taitokartta, mikä sitten laajenee hyvin nopeasti yläkoulun kartaksi myös. Tässä Joo. nopea vinkki tuohon. Joo, ruskot löytyy sama ja siellä on, meillä on oppilaille ja sitten on opettajillekin ja monennäköisihinkin karttoja siellä ihan julkisesti kaikki. Ja sitten tuosta raportoinnista vielä, niin me raportointi on alun perin kehitetty siihen, että opettaja voi katsoa esimerkiksi ottaa uuden luokan alakoulussa, vaikka nelosluokan opetettavakseen, niin sitten voi katsoa, että miten ne ykköskolmosen merkit on suoritettu, että ei siihen isoveli-valvojärjestelmään vaan lähinnäkin apuvälineeksi ihan sille opettajallekin. Kiitokset ja voin puolestani vastata vielä Katjalle hyvään huomioon siitä, että jokainen hanke, paikallista hankkeesta suunnittelee tehtäviä ikään kuin tahollaan näihin uusien lukutaitojen kuvauksiin ja tietysti Tuo, äh, hankkeille yksin omaan, ei, niiden omaan työskentelyyn suunnattu Miro-alusta. Voi olla semmoinen paikka, mihin ehkä, ehkä tuoda sitten luonnoksiakin, ja, ja sieltä samalla pystyy peilailemaan ja näkemään vähän, että mitä muualla tehdään. Että se, on, se on varmasti niin hankekunnelle tässä suositeltava alusta, mutta se on tosiaan hankekuntien käytössä tokikin vain, vain sitten tässä kohtaa, mutta sieltä, sieltä niitä materiaaleja sitten valmistuu. Ja ja viimeistäänkin AOE.fi-palvelusivustolla ovat sitten kaikkiin käytettävissä. Nyt täällä ei tainu enää olla muita kysymyksiä. Kiitokset kovasti Jannelle ja ansille erittäin kiinnostavasta, inspiroivasta, innostavasta esityksestä.